Ahoj kačeři, já vás vítám u dalšího dílu o typech keší. A dneska se podíváme to, co jsem v balíku nazval virtuální keše. Nicméně ono těch keší v úlozovkách virtuálních je trošku víc a my se dneska podíváme na dva typy a potom si ještě v posledním díle, který bude, probereme ten poslední, protože ten taky může být virtuální. A dneska se podíváme na to, co se skutečně jmenuje virtuální cache a potom za druhé to, co se jmenuje webcam cache. E, začnu u těch virtuálních, to je ta ikona s tím duchem, na tom pro mě jako pro chlapa, na nějakém světle modrém poli, možná někdo je, řekne, že by to byla modrozelená, já to vidím modře, takže je to ten duch každopádně. Dneska synovovaná ikona od roku 2005 jak virtuální keše, tak webcam keše, na který se teď díváme, jsou zařazení pod vymarking.com. Já to tady víc nebudu rozebírat, hodil jsem odkaz dolů pod video, takže na YouTube, když si rozkytlete dole víc informací, tak tam ty informace najdete, respektive ty odkazy na vymarking.com. A nicméně stále nám zůstaly na mapě a my začneme o těch virtuálních keší. Takže ani jedna z těchto těch keší nepotřebuje fyzickou schránku, u virtuální keše potřebujete například navštívit místo a i fotit sebe nebo svoji GPSku třeba s nějakou e, pamětní deskou a to potom logujete. My si potom ještě v té druhé části ukážeme příklady listingu jak virtuálek, tak webkem keší. A u těch virtuálek jsem si říkal, že to končilo rokem 2005, nicméně komunita volala po nějakém obnovení, takže v roce 2017 mám pocit. E, Groundspeak podle nějakého algoritmu vybral 4000 hráčů po celém světě, kteří mohli založit znovu virtuální keše po vlastně X-lestech. X A to se opakovalo potom v roce 2019. Takže virtuálky dneska najdete i v České republice v poměrně hojném počtu. Nejsou samozřejmě tak rozšířený jako ostatní keše, ale jsou. Takže pokud byste tuhle ikonu si chtěli odlovit, tak s tím nebudete mít žádný problém. Tak to jsou virtuálky. Já doufám, že jsem na nic v tomhle případě nezapomněl. Pokud ano, tak dole pod videem samozřejmě do komentářů. Okomentujte um, to, já rád zareaguju. A teď se podíváme na webcam cache. Tak tady už žádný nový obnovení neproběhlo od Groundspeaku, takže v současné době žádný nový webcam cache nevznikl v posledních letech. A je zajímavé, že my dneska vlastně v celé České republice máme pouze tři webcam cache. My si potom ukážeme, kde jsou, ukážeme si no, taky možná nějaký ten listing. To by asi stálo za to. A zase dole pod videem najdete odkazy na tyhle ty tři webcam cache. A samozřejmě si je můžete vyfiltrovat na mapě na geocaching.com. No, a webcam cache je trošku zajímavá, protože na začátku samozřejmě jste potřebovali někoho, kdo vás na té webkameře vyfotí když jste někam jeli, protože ještě ty webky nedokázaly ukládat ty fotografie na nějaký servery a do počítačů. Dneska už to není úplně pravda, ty webky většinou mají nějakou paměť, takže vy se můžete jeden, dva dny podívat zpátky. Takže se podíváte do listinku, to je důležitý, kde ta webka je. Podíváte se i kam směřuje, tam se postavíte a necháte se tou webkou vyfotit. A pak si ten obrázek najdete a přidáte ho k tomu svýmu logu do toho listingu. A nebo, když jsou online a vy jste trošku zatnější, tak si můžete udělat i screenshot, vlastně online screenshot ze svého telefonu a ten taky potom přidáte do toho logování. Takže to jsou virtuálky jako takový, jsou naprosto jednoduchý, nepotřebujete hledat žádnou fyzickou schránku, jde pouze o návštěvu toho místa a řídíte se listingem, většinou to znamená, že vyvodíte sebe. U webcam cache je to jasný, tam vyfotíte sebe a vy u virtuálek většinou sebe nebo svoji GPSku, Eště ještě s nějakým případně dalším úkolem, nějakou další fotkou, vyfotíte se u něčeho. Takže to je vlastně z toho popisu všechno. Mně se ty webcam keše hrozně líbí, je škoda, že Nemáme v tuhle tu chvíli, nebo máme jenom ve třech exemplářích v České republice. Abych ocenil, kdyby byly, protože technika jde předu a dneska ty webky jsou na různých místech. A pojďme se podívat teda do mapy na nějaký příklad těch listingů. Pojďme na to. Tak, já už jsem si otevřel mapu a. My máme k dispozici, protože tenhle díl je už ze září 2021, máme k dispozici nové filtry, filtrování na mapách, které se nám objevily. Já jsem o tom mluvil i v jedné z našich novinek, takže u nás na YouTube se můžete podívat do playlistu novinek a podívat se na celé to filtrování, nebo vůbec na novinky po měsících. Ale teď zpátky k webcam keším a k virtuálkám. Prvně vezmeme asi virtuálky, takže vy máte tohleto filtrování hezky otevřený. Dáte si virtuálky provést. A ona nám je to pěkně vyfiltruje. nám to teda na celou Evropu, tam je nějaký limit, limit cache, já se takhle pěkně přiblížím třeba do, Prahy, třeba do Prahy. Já jsem si vlastně už jednu cache našel, kterou bych vám chtěl ukázat, ale. Tady je Kapka, mechanická bista. Myslím, že je to hezký příklad. Podíváme se rovnou, rovnou na, do listingu. Potom odkaz na cache najdete dole pod videem, včetně, včetně odkazů, včetně gc kódu na tuhle cache. Takže tady máme jednu z virtuálek. Víte, že v listingu je ta ikona toho ducha. A když si sedeme takhle dolů, tak jsou tady podmínky pro uznání logu. Vyfoťte sebe nebo své GPS zařízení spolu se sochou a u fotku připojte k logu. Logy bez fotografie budou smazány. Takže tady je jednoznačně ukázaná ta podmínka, která musí být pro logování. Já bych ji chtěl zalogovat, tak dám zalogovat kešku. Pokud mi internet trošku vázne, ale nevadí. A je tady nalezeno. Dřív tam bylo, ještě mám pocit, jiný, jiný text, nicméně dneska se to zredukovalo, nicméně u všech těch keší je to stejný, takže dneska už logujete nalezeno. Tak, to je k virtuálkám a pojďme si otevřít ty filtry a podívat se. Nicméně viděli jste, že těch virtuálek je tam víc, v Praze je jich několik, v České republice vidíte, že občas sem tam nějaká Tak je. A pojďme se teda ještě ukázat ty Webcam cache a hojtnout ty virtuálky a tam už to bude na mapě trošku suší. vidíte, že nás to hodilo podle toho limitu, který tam mám nastavený na celý svět. Vidíte, že těch webkem je tam po A já si najedu na Českou republiku, tady. A vidíte, že jsou tam tři. V Praze z v Cleaner Webcam Cache, pak je tam jedna v Kolíně, Webcam Kolín, a jedna v výtšině Webcam Tak Voda Duke. Teď já kliknu na jednu z nich, tak třeba na tu prostřední. A zase si rozklikneme Listing. A podíváme se, jaký jsou podmínky pro logování. Takže tady to máme. Tato Webcam Cache byla unikátní tím, že jsme měli k dispozici hned dvě kamery zabírající téměř stejný prostor dnes funguje jen jedna na MU městský úřad. Pokud se obrázek načte správně, pak probíhá jeho upload. Zkuste refresh stránky F5. Jo, To je důležitý, je třeba se nad, tím, nad tímhle zamyslet. A proplatné zalogování a jednoznačnou identifikaci získejte záběr vaší postavy, případně týmu pomocí webkamery, v neobvyklé pozici na vyjadřující nějaké písmeno a Neplatí písmeno I. To je zajímavý. Uh, tak zkusme se podívat do logů. Uh, já tady vezmu, vezmu někoho, TNT. -tím. A jenom se pojďme podívat. Tak dobře, ta kvalita té webky není úplně jako zázračná. Bohužel, takhle to útěk webkamer uh, bývá, že ta kvalita není úplně jako perfektní. No. Uh, tak asi je důležitý, že dokážete identifikovat sebe. Možná i proto byly zrušený, že ty webkamery nebyly úplně. Úplně super na jednoznačnou identifikaci. Jo, tohle, tohle je hezký. Tady kačer má mávající kačer a ještě se zakroužkoval. Tak Takže vidíte, že tímhle způsobem tyhle ty dva typy virtuálních keší, jedna s názvem virtuální keš a jedna s názvem Bebkem keš, fungují. A tak vyražte na nějakou, abyste měli svoje ikonky v profilu. Já jsem moc rád, že jste tenhle díl sledovali. Ještě bude jeden o typech keší a to labky. Ale kdybyste se chtěli podívat na něco o labkeších, tak se podívejte na náš YouTube kanál. Už tam je několik dílů o Adventure Lab, to znamená o labkách. Dneska to nese název Adventure Lab, takže nemusíte ani čekat na ten poslední díl. Můžete se něco od Adventure Lab dozvědět už dneska z našeho YouTube kanálu. Já moc děkuju za sledování, doufám, že pokud jste začátečníci, anebo i pokročilí, že jsem vám dodal nějakých pár informací a budu se těšit do nějakého dalšího dílu. Přeju vám šťastný odlov, Tomíček z blogu, z nekomerčního blogu www.zašipkou.xyz a přeju vám šťastný odlov. Mějte se hezky, ahoj.